Moi! Mä olen Katja. Mä oon saanut vieraaksi biologia ja sienitutkija Jouni Issakaisen. Ja tänään me tutustutaan Jounin avustuksella sieniin. Morjes! Sienet ovat eläviä olentoja, eliöitä, aivan kuten mekin. Ne eivät ole kasveja eivätkä eläimiä, vaan ihan oma ryhmänsä. Ne ovat kuitenkin läheisempää sukua eläimille, kuin kasveille. Suurin osa sienestä on aivan ohutta, hämähäkinseitin paksuista, elävää ja kasvavaa lankaa, jota kutsutaan rihmastoksi. Jos tätä rihmastoa on oikein paksu kerros, se voi näkyä jopa paljain silmin, esimerkiksi leivän päällä homeena. Yksittäinen ohut rihma näkyy kuitenkin tarkasti ainoastaan mikroskoopilla. Tämän rihmaston avulla sienet myöskin lisääntyy. Siitä rihmastosta tulee pieniä pölyhiukkasia, eläviä soluja, joita näkyy vaikka täällä sienen lakin alla valkoisena pölynä. Ne pienet pölyhiukkaset eli itiöt ne laskeutuu uuteen paikkaan tuulen mukana ja sitten niistä lähtee kasvamaan tätä samanlaista rihmastoa lisää. Se ohut sienen rihmasto voi muodostaa paljon silmin näkyviä rakenteita samalla tavalla kuin ohuista langoista voi punoa näin paksua köyttä. Sillä tavalla sieni rakentaa näkyvän osan, jota sanotaan itioemaksi. Tällainen näkyvä sieni on siis pelkkää seittiä ja pölyä, mutta hyvin tiiviissä muodossa. Tässä on nyt erilaisten sienten itioemiä, eli arkikielellä mä sanotaan vain sieniä. Mutta me ollaan poimiessa otettu vain nämä itioemät ylös, ja se laaja rihmasto on jäänyt jatkamaan kasvua maahan. Tässä on esimerkiksi punakärpässienen sienen ja punikki-tatin itioemä. Missä sieniä sitten kasvaa? Sienten itioita leijuu kaikkialla ilmassa, ja sienten rihmastoakin kasvaa lähes kaikkialla, joskus jopa ihmisen iholla. Ruokasieniä löytyy tavallisesti metsistä, joissa on suuria puita, lahoavaa puuta ja kosteutta. Niitä voi löytyä esimerkiksi sammaleisesta metsästä suon reunalta. Sienirihmasto kasvaa maassa ympäri vuoden, mutta useimpien lajien itiöemät tulevat esiin vasta loppukesästä tai syksyllä, sitten kun maa on kastunut tarpeeksi pitkien sateiden jälkeen. Miten sienet saavat ravintonsa? Syövätkö ne jotain ruokaa vai onko niillä juuret, kuten kasveilla? Sienet syö kyllä ruokaa. Usein se on jotakin kasvia, niin kuin tässä silokkasieni syö puuta. Sieni rihmasto leviää siihen kasviainekseen ja se sulattaa ruokaa ympäriltään. Sienet voidaan ravintonsa puolesta jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sieniä on sellainen, joka ottaa kasveilta vaan elävältä kasvilta, mutta ei anna sille mitään takaisin. Sellaista voidaan sanoa loiseksi eli loissieneksi. Tämä valkoinen härmäsieni ottaa elävästä vaahteralehdestä ruokaa, mutta ei anna sille puulle mitään takaisin. Toiset sienet käyvät vaihtokauppaa puiden ja muiden kasvien kanssa. Eli sieni saa puilta ruokaa juurten kautta, mutta sieni myöskin antaa vastalahjana puulle vaikkapa vettä tai ravinteita, mitä ne saavat maasta. Näitä sieniä sanotaan juuri sieniksi, koska ne ovat liitossa puiden juurten kanssa. Esimerkiksi kantarelli ja kärpäsieni ovat tällaisia sieniä. Kolmas ryhmä sienistä käyttää ruokanaan kuollutta kasviaineesta, vaikkapa puuta. Esimerkiksi monet kävät lahottaa puuta. Myös osa ruokasienistä, kuten herkkusieni ja siitake, ovat lahottajasieniä. Kiitoksia oikein paljon Jounille, että kerroit meille sienistä. Kiitos, oli mun olla. Ja nyt ei muuta kuin sopivat kamppeet päälle ja lähtikää syksyiseen metsään tutkimaan metsää ja etsimään sieniä. Ja kuten tavallista, lisätietoa löydät videon alta.